as in kleed is. En hier die ons YouTube-kommers. Pult! Gaan stapp! Hoor al allemaal? Kom ek hier in die stap vandag Blijkbaar is het baie oorgroei Oos al gaan check Koddy Hierdie begin lyk like, harabel. ons blei, eh? na? Ha. Toe kan jy Die paardje het nou vrederkie verdwijn. Nu loop ons so al langs die stroompie. Maar is nog glad nie weer. Rooi markus nie. Mama, nie so spijk om die van. Papa sê, kan nie so spijk om die van de rooi bloeme hier die bomen Dit mag hierdie sepekkie pontjie, hè. af nie. is nie poekie word. Ek dink dit is daai. Wat maps Is hy geslyp. Mo nie daaroor klim nie. Ag, dis net se tupet. Dankie municipaliteit dat julle die hekkie slyp. Hy is geslyp. hy is nie. Ek is besig om daar te gaan. Okay, sorry ouens. Geslyp. Ja, finally, hy het Upsie! Prohibited dogs! We are going to see the racists here. <laughs> Now we are going to get our car. Now